ඔකියන් දැන් දැන් තමයි මෙන්න ඈනසසේඒය කු අපුශ ඉො පුයක් එක ඉතුකස셔서 ේෙබා එදය ද්න්් ෙනා ඇයීości vous ෙයම් එයි! ඔ Again, again. Huh? One, two, three, four, wow. One, two, three, four How many red ones are you? One, two, three, four. One, two, three, four. Monkey, I've made A boy was going to do look and next is the law in the adrene and and ඔතන ෆෝන් එක හැකේවල තියෙන්නේ. කවුද ෆෝන් එක multimassal- 福 worshipbird හරි ආය බොන් सेम දිනකටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මොකද මේ අපේ සුබ දෙන් නිමම් කර මත අපේ ඩිජිනියත් එක්ක සම්බන්ධ සම්බන්ධව ඇත්තටම අපි මේ අවස්ථා ගණනාවකින්ම සංවිධානය දීමට මේ ගැටලුවක් ඇන්නේ ගුණාංග පිටසෞඛ්‍ය කාර්යනාත්මකී යුටුට වෙන ගැටු සහගතත්වය නී මේ තමයි මේ මේ මේ මේ කොතනද ඒකට පොඩි අපේ සහයෝගයක් දක්වනවා කියන காரණය මකට වඩා අද දිනේදී කතා කරන්නේ දැන් කතා කරේ විවිධ කොටස් එක පීකරපු සේම්‍යසලදී හන්සොයි මේ SEO යි නමුත් මම අඩිතාලීමේදී තීන්දු කරා දැන් බොහෝ දෙනෙක් අපේ ඉල්ලාසි තියන නිර්මාණාත්මක සංවෙදනයේ පිළිබඳව යම් ආකාරයක පැහැදිලි කිරීමක් ප්‍රශ්නයක් හදා කරනවා නම් වඩාත් සුබයි කියලා. ඒ නිසා මම තීන්දු කරා අද දවසේ නිර්මාණාත්මක සංවෙදනයේ කටත ඔගොල්ලෝ වැඩි මගේ දැන මේක තාමත් වැදගත් වෙවි හැම අවයුිටම. පළමු කොටම මම මුලින්ම පැහැදිලි කරන්න කැමතියි. මේ සේස් එකේ මෘකන මගේ අත්දැකීම් වශයෙන් හතරක් විතර වෙනවා. ඒ වගේම තව දහස් ගණන් උ විශ්වවිද්‍යාල තියලා ඉගෙන ගන්නවා සහ නම් කිය පොවම කියන কারণে බොහෝ දෙනා දන්නවා. එතකොට මගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මොකොල්ලෝ මේ අවුරුද්දේ ආධ්‍යාත්මික සංවෙදනයේ කෝර්සට ආවධානය යොමු කරන කොට වඩාත් වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි කියන වචනේ. පැහැදිලිවම හරියට තේරුම් ගන්න නිර්මාණශීලීත්වය කියන්නේ මොකක්ද ඉත දහමත් වැදගත් වශනයක් මොකද ප්‍රශ්න බහුතරයක ඕගොල්ලන්ගේ ওই වචනය දැකගෙන ලැබින් අද බුදු කියන්නේ කියලා අටවෙනි බිවරයක් ගත්තා මාතට හවස එකින් පස්සේ හම්බුණේ බිවරෙදී ඕගොල්ලنده අද දිනේ මතක් වෙයි මම කියලා ඒ නිසා මනසෙහි කියන වචනේ ඉතාවත් ඊළඟට දෙවෙනි කාරණය තමයි නව තාක්ෂණය සහ නව මාධ්‍ය කියන වචන. ඊගත් ඉතමත් වැදගත් වචනයක් මෙසරෙක් ගැන කිව්වේ මානසිකීයීය නව මාධ්‍ය නව තාක්ෂණයේ කියන එක. මොකද මේ මොහොත අපි දන්නවා මානවයාගේ මූලික sannivedana විකාරයේ බහුලපත් වෙලා තියෙන්නේ 디지털 දාහතකවිල සියවසේ මෝ ඇතිවෙච්ච මි විලයක් එක් සන්නවේදනය තාක්ෂණ බත් වෙනවා. ඒ ප්‍රතිාලයයක්ි දේට සම්මා හන් මටෙන්බ කාරය පනස් කතරයේද සිනමාවට ශිස්්‍යත්ව පරිගණක සමාජය, මුල් නිර්මාපක දෙවසේදී බොහානි කලාවට ආපු ගමන් බග පස්සේ විම පරිගණක අන්තර්ජාලය දවස්යෙන් පස්සේ ස්මෙ සමාජ මාධ්‍ය මේ අන්තර්ජාලය වාණිජ ස්වරූපයෙන් භාවිත කිවීම ඊළඟ ඩිජිටල් සයිමන් කූපර් චංගමු දුරකතනයේ ගැනීම ඒ වගේම නව මාධ්‍යයක මේ මාධ්‍ය විවරයන් තුල අද අපි දකිනවා සෞ්‍ය මාධ්‍ය, දෘශ්‍ය මාධ්‍ය, කියන මූලික මාධ්‍ය විවරයන් තුනම ඩිජිටල් ගණන් ලක් වෙනවා. ඒ තාක්ෂණය හා බැඳුණු නව මාධ්‍ය විවරයන් සමාජය තුළ තියෙන්නේ. කියන වචනයකට බුදුදි අනුකම්පියනවා. නමුත් අපි පොඩි අනුකම්ප analogous ගණන් ගන්න යන්නේ අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ එකමු කියනවා නම් නිකතර නවමානී කියලා. ආය අපේ උගල අපි ප්‍රශ්න කරන්න යන්නේ. කවදාවත් විභාගෙකදී මොන පඬිතය මොන කතාව කිව්වද, එක හදන මිනිස්සයා කියන දෙයට විනා මෙතනින් එහාට පඬිතර ධර්ම ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුවක් එක පැත්තකින් අපේ රැගේ අධ්‍යාපනයේදී ලොකුම දේකාරය. කෞරුවත් මේ වෙනත් විශ්වවිද්‍යාලයකට ගියානත් පා ගනුල් විශ්වවිද්‍යාලෙම ඉගෙන ගත්තා. ඒ විශ්වවිද්‍යාලෙම කථිකාචාර්යවරයෙක් වශයෙන් කාලයක් සේවය කරනවා. ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධම ආයතනවල උදේ මහබිතුල නැගෙමිනු මිස්ව නිර්මාණය කරපු චරිතයක් විදියට දන්න දේ අපි දන්නවා. නැඹෙන්නලා නෑ මේක හද කිව්වෝ කලන්නයි හද තමයි කියලා අපි උත්තරේ දෙනවා ඒක මේ තරහින් කියන්නိපාන මම කියුවාද මියා zwischen能弄wire Org dach yatz prayed şun ulpt jsem y 선택先生 started with the community freaked and to come from from there he would have啟 taps didn't worry ти forward. Then he refused to borrow wetzїrategy' But since�� The question to about the need of the community Because now we've received the finger so when she had given mother to procure her support So she told ඒස අපේ බීබිය කරගත්තද බලන්නේ මේ වෙනකම් අහතර ගන්න කම් අපි දන්නේ නැහැ නේ. පීපර් එක හදන මනුස්සයා මොනවා එක නේ අපි ළමයි සල්ලි දීපු ළමයි නෙම බයින් දැන් ඉතින් සල්ලි ෆිනිෂ් කරනවා අපිට ගන්න නැහැ කියලා. නැහි වෙන්නේ. අනිත් එක තමයි ඒ නිසා හද මතක තියාගන්න. මේ මම ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ මොනින් පේපර් එකක් අම් අපට ඉස්සෙල් ඉකීනවා මෙන්න මේ විදියට. B V D R හදනම් කරගෙන අපි ප්‍රශ්න එක අපි ප්‍රශ්නයක් දෙනවා. ගණන් නැති විදියට කිව්වොත් පැවැත්ම ආරක්ෂා කිරීමහා කරනනාකරනෙහි ගන්හිලා විස්මනාත්මක සංවේදනයේ මහා උත්කාර්ෂී නිර්මාණාත්මක සංවිධානයේ මූලිකාංග ඇසුරින් පැහැදිලි කරගන්න. يعني එක හදන මනුස්සයා හිතනවා මේ මානව සමාජයේ පැවැත්ම සහ පරමනාකාරීත්වයේ ජීවයක කදාපවතිනවා නිර්මාණාත්මක සංවිධානයේ හරහා. අපි ඒ මතය විනා. හරිද? ඒ මතය කරන්න යන්නේ නැහැ. අනේ කියන්න තියෙන්නේ මොකද? මේක පටන් Boni, ගමන් tentsigerkor, ගන්න leverun fam amis ව්න Mỹ Lance M land. Enginei books from the После of 그림 cm demographic. í buddy would like to trade. වෆ�හ survivor癌. ව 1975 ged가요 meus nam တවතídu හා Sweden θα ividades investments. 55 ස tails olives.. rumPS avecauer. ව apocalypse WILL love මිලේ දුන්නයි කියන ගන්නේ යනකොට හිතන්නේ කවුද මේ නිමිලේ දෙන්නේ කියලා. ඒ දෙන මනුස්සයාගේ සුදුසුකම මොකක්ද කියලා බලන්නේ. ඒ මනුස්සයා කියන දේවල් හරියද කියලා බලන්නේ. එක පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගත්ත විශ්වවිද්‍යාලේ මොකක්ද කියලා බලන්නේ. කියන්නේ පාදී මොකක්ද කියලා බලන්නේ. ඒ මනුස්සයාට තියෙන සුදුසුකම මොකක්ද කියලා බලන්නේ. එව නැතුව පොතක් බලාගෙන, නම් මේ නිමල් ගන්නයි හරිද ඔබලන්න මේක පේන්නේ නැහැ නේද මම මේ අකින් බලන්නේ මේක මට උගන්වන්න පුළුවන්. හරිද මේක උත්තරේ දෙනවා මතක තියාගන්න විභාග දෙපාර්තමේන්තු පාරක් කියන්නේ නැහැ. A level 3 විභාගයක pade heth eniවත් නැහැ. සමයික වන් මම, මගේ යනවාද, ප්‍රදීප් සර් සරත් ගේ හරිද? තව කලින්ද ගේ උගුරු ආශලිනා සල කියා ගන්න මුක් පින්න සලක් ඉසහ හරියමං ගුරුවරෙන්ගේ පන්ති එකට යන කියන එක මම කැමති නම් මම කවදේ නැවෙන්නත් කියන දේවල් කියන්නේ නැහැ නමුත් හරියමං ගුරුවරෙන්ගේ පන්ති එකට බලන්නේ ගුරුවරයා උගන්වන්නේ දක්ෂයි පැහැදිලිද කතා ගදීන්නේ දක්ෂයි උනු මනුස්සෙක් කතා කරන බුදුවා හැබැයි ඉගෙනීමේට දක්ෂයි කියන දේ මේ දේවල් එක්සෑම් එකට එනවා. ਇਹන දේ ද උගන්වන්නේ. උත්තරයේ සය දන්න සය දන්න උත්තරයේ දීහ උගන්වන්නේ. හොබරයි. එහෙම නැතුව මො නිලයේ දෙනවන මො නිලයේ දෙනවන ඔහේ ගන්නවා. නේද? ඈ ඊට පස්සේ මොන ආයේ ප්‍රශ්නයක් ආවොම අපි ඩල් ලොනි ලොග් දෙන්න. සාහරෙ නිතමම මේ කියනది මොකද අපරාද. ඒකනම් මම කියන්නේ ඊට පස්සේ උගුණ විභාගය සම්පත් වුණාම ඔගේ තනින් නිසුන්ගේ පන්තිවල ගිහින්නම් අවසානයේ මොකද වෙන්නේ? ඒ ධාරිතාව, ඒ දැනීම අපේ සමස්ත ව්‍යාපාරයටම හරියම මුදලාලිට. මම නැහැ කියන්නේ මම මුදලාලි කියන්නේ මට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක තුළ මම හිතනවා. කෙනෙකුට සතහන් නැත්තම් මේ අපේ සතහන් පුත් තියෙන. මේ වගේ මේ වගේ සතහන් පුත් තියෙන ඕනතරම් සතහන් පුත් සම්බන්ධන වලට එන්න පුළුවන් අයද සම්බන්ධන වලට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්න 10, උත්තර 10 හදමු මොනවා මේක තියෙන. ඒක ටික ගන්න පුළුවන්. ෆෝඩින් ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් කෙනෙකුු දෙන්න ඕන ගන්න. එහෙම නැතත් අපි ඔය ඉඳන හැම සීමා දෙක තුනම මොන විදිහටද? ඒක මම මේ අපිටත් අපි ගුණ ගන්නු නිසා ඉගෙන ගන්න දේවල් සහ දුක් මහන්සියෙන් සහ ඉතාවන් ආයාසයකින් නිදිමරාගෙන කඩපාඩම් කරලා ලයිට් බෝල පිටින් රට කරලා ඉගෙන ගන්නත් ඥානෙයි සහ ඒ හරහා ගොන්නට පරිකරණය. පැහැදිලිද? ඉතින්සයි වල වටිනාකමක් අපේ කෙනෙකුට කැමතිනම් අපේ පන්ති වල දෙන්න විද්‍යාල හාරදාහක් ගන්නවා. දවස් හතරකින් ප්‍රශ්න 10 කරනවා. ඒකම ඒකම ඒක දවස් මේකක් ලබා එකල හරයි ටීත් එකයි බීඩීඑස් එකයි නේ.යි කිසි ප්‍රශ්නයක් එනවයි කියලා එනවා. එහෙම ඉන්න ඕනේ මොකද මේක අපි මොනවද කියලා හරියටම දැන. මොකද හරිය මහාලි නිර්මාණාත්මක සංවේදනය අහන්නේ tikai සංවේදී මේ මේ නේ නේ නේ මහදින් සම්බන්ධතාව දෙන්නේ අහන්නේ අනිවාර්යයි tikai. ඒ වගේ ටික හරියට කඩපාඩම් කරගත්තා ඒකීතාවල එක්කත් හැබැයි එකක් හදන වැඩේ තියාගන්න. ලෙවල් 1, ලෙවල් 2 විතරක් නෙවෙයි, ලෙවල් 3 කල්කියුලා එක හදනකොට. හරිද? ඕගනම සැලෙන් අහන්න මොකද කල්කියුලා එක කියන්නේ? කල්කියුලම් එක ඒ කල්කියුලම් මණ්ඩලය ප්‍රධාන කාරණාවක් තමයි ඒ 3 වෙනි වර්ෂයේ බලනයි ආයුබුත්. තමයි අප්‍රායෝගිකව ධන්නවද, භාෂණයේ ප්‍රකාශනයේ නිදාස අහිමි අයිම වෙනවා නම් ඒ කොහමද මොනවාද નિદર્શન එයි එස්බී දිසානායකට අවුරුදු දෙක ඉවිලගින් ඉවිලගේ ගොවී ඉඳලා පුත් කොට ඕගොල්ලන්ගේ ලුකෝප්පජි නිදහස් කරේ මොන නම් තීන්දුවද රංජ හිවේගි එයි අන්තරේ මුදලිගේ සහෝදරයා රැඳුණු මත රඳාගෙන තියෙනවා නිදහස දෙවිව ආණ්ඩුවේ අයි භාෂනයේ නිදහස අහිමි ආණ්ඩුවට තරම් ප්‍රශ්නයක් මොකක්ද කියන්නේ ආණ්ඩුවේ විරුද්ධ ගුණ නැගෙන ජනමතේ යටපත් කරලා. අනේ මේ වගේ කායෝගිකත්වයේ අනිවාර්යෙන් දැනගත යුතු. ඒ නිසා මේ ගුම්පින් බලන්නේ ගහන්න ගුඩේ යන්න පුළුවන් දීසි දෙයක් කියලා කවුරු හරි ඒක බොඩ වෙන්නේ. සැලකෙන මහන්සි වෙති. තීරී සරහාන් ටික හොයාගන්න. යන්න කොට මුදල නියдам කරන්නේ. පැහැදිලිද? ධාන අශලීන වාඩදාර්දී ප්‍රශ්න. ඔබලන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අපිට ඊට වඩා ඕන ඉස්ස ගන්න බැහැ ඊට කන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රශ්නේ. බැහැ මේක අපිට විතර නේ රජියට පස්සේ කඩදාසියක් නැහැ, කොළයක් නැහැ. ඇප්ලිකේෂන් එකක් print කරන්න සම්නී නැහැ, OTD එකක් ගේවා නිසා ඉගොල්ලෝ මේ මොහොතivat තීරණය කරලා මේ දේ මේ රාදින් පැනගන්න. පැහැදිලිද? මේ මුන්න ගුමුනේ මේ සුන්දර ඇටේ ජීවත් වෙන දහන්න එක තවදුරට. ඒ නිසා මොකද විතර කමන්නේ කලීලිලා. පැහැදිලිද? දීගල් හෝ අනිගල් හෝ ඌටෝ ගාලි කමන්නේ. මේකෙන් ඉතුන් වලය. දැන් විදිහට ඊට තියෙන එක දෙයක් තමයි උපායියට අපි සපෝට් කරන්න. හැබැයි අපි කියන විදිහට වැඩ කරන්නේ කැපවීමක් කරන්නේ. හරි ජය හසප්තයි. බණ කිව්වනේ විදෙන්න ලේක සාමාන්‍ය මම පවදා බෝ දන්න වෙන බෝ දන්න ඇති වෙන පාඩවත් අපි කියන දයන් නෙවි මට තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන හැටරන එකක් තමයි සමාජ මාධ්‍ය හරහා බොහෝ දෙනා ගුරු භූමිකාවෙන් යහපත් වෙති කියලා හැමකම මුතු වෙලා එමිදි કારણે එනි કારણે තමයි අනේ බැදෙන් බෝ දිනා මම ලේකා පාතපු දියෙක වගේ දේවල් වැඩි විදිහට දකිනවා කල්පනා කරලා බලන්න නමයි මේ ගුරුවරයාගේ සටහන් ඒක මොන අනික කොන්තරම් සදාචාරාත්මකද කියන කතාවක් කරපු එක මගේ සටේ එක බඩේ බාරවදී මම බඩේ බාර කියන කාමෙ නෙවෙයි හැබැයි ළමයි හරියදී තේරුම් ගන්නයි ඒනම් සිරි කියන දේ මුتين අහගන්න ලියා ගන්න මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ මූතන නිර්මාණකරුවා ලියා ගන්න මේ ප්‍රශ්නේ සඛීය නිර්මාණශීලීත්ව නිසා සුඛීය නිර්මාණශීලීත්ව නිසා තාක්ෂණයේ සහ නව මාධ්‍ය තාක්ෂණයේ සහ නව භාවිතා කරයි තාක්ෂණයේ සහ නව භාවිතා කරයි සාකච්ඡා කරන්න සආකච්ඡා කරන්න සාක්ෂණේසා නමමාధ్య භාවිත කරයි සාකච්ඡා කරන්න හරිද දැන් මම කියන්නේ ප්‍රශ්නේ ওই විදිහට එනවා කියන්නේ. උගලන්නේ දින්පු අර බෙදගෙන උගලන්නේ ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්නයක් දාලා නිර්මාණ කරනවාට නිර්මාණ పరిචය වගේ. නිර්මාණ වපසරිය උණු ගිරීමට නව මාධ්‍ය තෝතැන්නක් වගේ. ඒ වගේ අදහසක් අපි කියන්නේ මෙච්චරයි. නූතන නිර්මාණකරුවා, කතරම් දුරට නව මාධ්‍යින් සහ අනිපැතෙන් නව තාක්ෂණයෙන් තමයි නිර්මාණශීලීත්වයේ පිටුවහලක් කරගන්නවාද? මොන ලෝක තමයි එක්සෑම් එකේදී අහන ප්‍රශ්නේ. හරිද? ඒක ඒ හදනගෙන ගැමිත විදියට හදාගන්න. හැබැයි ඕගොල්ලෝ එක්සෑම් එකට දැනගන්න ඕනේ. නිර්මාණශීලී ළමුන් ප්‍රවේශයක් නූතන නිර්මාණකරුවා තාක්ෂණය භාවිතා කරනවා. ඒ තාක්ෂණය භාවිතා කරද්දී සමාජ මාධ්‍ය, නව මාධ්‍ය වගේම විශේෂයි. හැබැයි ඒ තුරු ගුවන් විදුලිය, රූපවාහිනිය, සිනමාව, අන්තර්ජාලයේ මාධ්‍යයන් තුළ නව තාක්ෂණික විවරයන් ගොඩනැගෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණය ඊටමත් වැදගත් ඒක එක්සෑම් එකේදී ඕගොල්ලන්ගේ අනිවාර්යයෙන්ම අහන දෙයක්. ඒක මේ සාකච්ඡා කර යුතු ®チャンネル ར ད ལ ག ག ར ག ར ཉམ ག ག སོ ག ག ཤས ར ར ག མ ཉམ ཏ ག འི བ ག སིག ལ ག ඇත්තටම නූතන නිර්මාණකරුවෝ සකීයේ නිර්මාණශීලීත්වයේ උදෙසා තාක්ෂණේ නව මාధ్యම පාවිච්චි කරනවාද මොනවද උදාහරණ? අපින් අහන්නේ ඔච්චරයි. උගල හරියට දැනගන්න පුළුවන් නම් itertools වගේ කාර්ය. කොහොමද මේක උත්තරේ ගලපගන්නේ කියන කාරණේ විසනේ. මම උදාහරණ දන්නවා. මට කවුරුහරි කියන්නා කාරණා දෙක තුනක්. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මොනවද අපි ලියන්නේ? මම ඇහන්නේ වෙන මොකවත් ਨਹੀਂ දරුවනේ මෙතන ඉන්න බහුතර දෙනා මගේ දරුවෝ නේ මගේ දරුවෝ නේ කියන්නේ මගේ පන්ති වලට ඔය කණින් කණින් කණින් හරි සෙට් එකක් තියෙනවා මම දන්නවා නමුත් මම අහන්නේ මේ උගල මේක තීරුම් අරගෙන තියෙන්නේ කොහොමද මොකද ඔයගොල්ලෝ මානෙ ඉඳලා ඉපැ ඔයගොල්ලෝ නිවැරදි කරන්නේ නැත්නම් මගේ මානෙ අපි කතා මට කියන්න මේ ප්‍රශ්නියක් ආවොත් අපි මොනවාගේ එකක්ද ලියන්නේ නැත්නම් මේකේ මේ කියන කාරණා විද්‍යාත්මක ක්‍රෝපරචනය අද වෙනකොට භාවිතා කරනවා එතකොට කෝපපත් ඒකෝපි දක්වා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා ඒකට උදාහරණ පොහොත්පත්නව දාක්ෂණේ භාවිතා කරනවා හරි කාටුන් සඳහා ප්‍රතිදාක්ෂණ උකාටුන් සඳහා ප්‍රතිදාක්ෂණේ භාවිතා කරනයි හරි මට එදාරු සමන හරි වෙනත් ආකාරයක එකමිනාත අදාහසක් වෙනත් පිළිතුරක් මෙත් ආකාරයකක මානයක් මේ ප්‍රශ්නෙට දිනවනවා අපි වැඩි කල ගන්න නෑතුව මේක ඉවර කරමු රාජකාරි මට්ටම් වල ඇද්දී පොල් රාජකාරි වල ඇද්දී මරත්ත විදිනමක ක්ලාස් එකක් කරන්න ඒ නිසා වෙලාව ගමු ඔයයි නිසා අද මම උගලගේ අදහස් ඇත්තටම දැනගන්න කැමතියි මේ කොහොමද මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙන්නේ අපි දකින්නේ මේ ප්‍රශ්නේ මොන විදිහටද කියලා.ුණායි ප්‍රශ්න තියනවාද? ආ ප්‍රශ්න නෙවෙයි sorry මෙතන ඉන්නවද අපේ 5 වන class එකේ ළමයි? 5 වන class එකේ ළමයි ඉන්නවද? ඉන්න. අපේ මේම ඉන්න ළමයි ඔක්කොම ලීව් වෙන්න. ඊෂු වෙන්නද, ලීව් කියන දෙමනේ කරන්නේ. මම නම් නම් කරමවා. නන්ඩික, ප්‍රසිද්ධියේ. කෝඩ් කරලා දෙන්නේ මම. ඔගොල්ලෝ නෙපා ඔගොල්ලෝ නෙපා මේ පැත්තේ. තියෙන දේ අහන්නේ නෑනේ. කඩදාලි ලියුවෙන් ලියුවෙන් ලියවෙන්නේ මොකද අනිත් කට්ටියට ඒක පාඩුවා. ඔයගොල්ලනේ මම මේ ප්‍රශ්නි කරන්න මේක කිසිදිනෙක අධාල කරගන්න එන්න එපා. අපිත් එක්ක පාඩන ක්ලාස් වල සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න දරුවෝ ඔක්කොම අයින් කෙරෙන්නේ ඇයිද? මේස් නැත්තම් කොහොමද කෝඩ්ස් අපි ගාව තියෙනවා මට මම අන්තයක මදුමන් නම් ලිස්ට් තියෙනවා විනාඩි දෙක දෙන්න අනිල් ළමයි sorry විනාඩි දෙකක් දෙන්නම් ඩග්ගාලා අනෙක් කට්ටිය දිව් වෙන්නේ නැහැ මොකද ගොඩක් කට් එක සම්බන්ධ වෙන්න අපි දෙන්නමු පව් මේක අලුත් මේ ඉන්නේ කවදාවත් අපේ පන්දි එකට ආපු නැති දරුවානේ. ඒ කියන්නේ ලෙවල් 2 වලගෙන හිටපු දරුවෝ කම නැහැ💡💡💡. නමුත් අපේ මූලික පන්දිවලදී හිටපු දරුවෝ ඉන්නපා මේක. 30. 이거는 어떻게 리뷰했네. it say this 34 අපි ඉන්න ගාටි නේද CD 15 20 25 300 මදුග් ලොග් වල චෙක් කරන්න මදුග් හලෝ ලොග් වල චෙක් කරපැෂන් මැජස් ලා අලුත් අය විතරයි please තාවෙන්නපා මං එක මගුලන් හිත එක කරනවා अलुप दर्वु विसरे में अंतिया पटांगा है। पालाई जीसे करें आपके इंगी जीतर्व दर्व इन्ने ने ने ने ने ने ने ने अलुप काट्टी विसरे जांबन करें। ඔාාවාව඙නේ අිරා වෙතියකාට නු Cameron වෙනේ නෙනළ එය රියේ පෙෙ Мよටයාල ඓගෙනය එයකා පෙනා ෆගතු ك දශරින් එකා හැන�bah ලීතු ගෙද පාව පි ඔෙයක් robe, තරාවෙන් විපාක පැහැදිලිව කියලා තිබා හිටන ලින්දෙන් ඉපා කියලා. උගුල කියන දේ අහන්න නැත්නම් මල දෙන්නේ දැන් කිය පු කාරණේ තමයි දැන් ඇත්තදම මෙන්න මේ දේ නිර්මාණ කර්මේ කුට නිර්මාණ මොකද නිර්මාණයක් කියන එක අර්ථ විවරණේ කරද්දී පැහැදිලි කරද්දී අපි නිර්මාණයක් කියලා කියන්නේ මූලික වශයෙන්ම අද්දකීමක් පරිকল্পණේ කොටය එය තවත් අයිකුගේ අද්දකීමක් බවට පත්කිරීමක් පැහැදිලිද ඔය අද්දකීම කියන දේ ආකාර කිූපේකින් එන්න පුළුවන් එකක් තමයි තමක් දකින්න ලද්ද දෙයක් වෙන්න පුළුවන් තමන් අසන ලද දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමන් උපකල්පනය කරපු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඇසු උදයක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් හිත පුදයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය කියපු පොදු වචනවල හැංගෙන්නේ ওই කාර්යය. ඒකෝර නිර්මාණයේ තියෙන පුදුභාවයේ තමා හැම නිර්මාණයක් කියන එක භෞතික මෙවලම භෞතික විවහාරයක් බවට පත් වෙනවා. මෙවලමක් කියන වචනේ නෙවෙයි ඔතන નિર્වැරදී භෞතික විවහාරයක් බවට පත් මෙතන භෞතික විවහාරයක් බවට පත් වෙනවා කියන්නේ තවත් කෙනෙකුට ඒක පරිශීලනය කළ හැකි. නැත්නම් නිර්මාණශීලී චින්තනයේ තිබූ බලය දෙමින්මානයක් දී වෙන්නේ නැහැ. සල්වා ගත්තොත් මම නිර්මාපකේ ඉන්නවා. කියන්නේ මමකේ නිර්මාණය කරන්න. නිර්මාණ මේ. ඒතොර මේ මගේ සිටය තමයි පರಿಕල්පනයේදී. පರಿಕල්පනයේ භෞතික විවහාරයක් නොවුණු එක කවියක් ලෙස නාට්‍ය ක් ලෙස චිත්‍රපටයක් ලෙස සිනමාවක් මොනවාද මොනවාද දෙලිනාට්‍යයක් ලෙස ඡායා රූපයක් ලෙස මේ කවර ආකාර ආකාරයක භෞතික විවරයන් නොවන ආකාරයක නිර්මාණයක් වෙන්නේ නැහැ. එනම් කෙනෙකු මේ සිටියදී විචාරගතවනවා තවත් කෙනෙකුට පරිශීලනය කළ හැකි ආකාරය. භෞතික බවට පත්වෙනවා නම් අන්න ඒකට කියනවා නිර්මාණයි. ඉතින් ලෝකයේ නිර්මාණයක් විමු පමණින් එකසබෑනින් මානයක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මේ මානයක් මේ වු පමණින් පරිකල්පණය කරහා බෞතික විවහාරයක් ගොඩනැගう පමණින් නිර්මාණයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකක් හරි අර පරිකල්පණය කරන ලද බෞතික විවහාරය හරහා ඒ රස විඳීတာ අපි හරි කියනවා සෞන්දර්යය. ඒ භාවිත කරන්නේ නේ? ඒ සමායෙද නිර්මාණකරුවා කියන වචනේ වෙනුවට sannivedakaya <-dekhi> කියන වචනේ ඉන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ කතාව කරලා තියෙන ਸੰදේශය ඒකට කතා කරනවා. නිර්මාණකරුවා කියලා වචනේ තිබුත් නිර්මාණයේ කියලා කතා කරනවා. එතකොට නිර්මාණයේ කියලා වචනේ තිබුත් ලබන්න අනිත් පැත්තේ sannivedakaya කියලා කිව්වොත් දාහත. එතකොට කියන ਸੰදේශය හෝ e කියන නිර්මාණයේ පදනම් කරගෙන සහෘදයා හෝ sannivedakayaගේ മനසෙයි නැඹුම් භාවයක් අපූර්වත්වයක් පෙරවිරු නෝ භාවයක් හරිද අන්න එවැනි හැඟීමක් දැනනනම් අන්න ඒක අපි කියනවා නිර්මාණාත්මක නිර්මාණයක් නැත්තම් සැබෑ නිර්මාණයක් කියනවා බැදීන ඒකේ නිර්මාණයේයි පිළිගන්නා සෑම විවරයක්ම ඔය කියන නව්‍ය භාවයෙන් නැඹුම් භාවයෙන් අලුත් භාවයෙන් පෙරවිරු නෝ භාවව නව්‍ය ආද්ද කියන්නේ මේ කියන කාරණා. හරි. එතකොට මේ කියන අද්දකීමක් මෙලෙස නව්‍යතාවයේකින් අපූරුවත්වයේකින් නැවුම්භාවයේකින් පරිගල්පණේ කරලා අර කියන භෞතික විවහාරයක් බවට පත් නවතාක්ෂණය, නව මාధ్య මිසල් පරිචය නැත්නම් ඉඩකඩ නැත්තම් අවස්ථාවක් ලබා දෙනවලු නූතන නිර්මාණකරුවනි. මොනක තමයි රසි? මේක දෙනවා. කිගුණ කියනවා නම් අපි පිළිගන්නවා. මොරිම දෙනු. ඇත්ත කොහොමද දෙන්නේ? කොහොමද? ජෝතිපාලල කියනවා. ලෝගේ කියනවා ජෝතිපාල. කොහොමද දෙනෝ? අදයි ශ්‍රී ලංකාවේ එක ජෝතිපාලගෙනයි සිටි. එහේ ඒක ජෝතිපාලගේ නයි කිදී මෙතන ඉන්න දරුවෝ දන්නවා සමහර වෙලාවට ගමේ ඉන්නවා ජෝතිපාලට එහා ගියපු හැබැයි ජෝතිපාලට තරම් ජනප්‍රිය නොවෙටි ගමේ ජෝතිපාලගේ සමායත ගමේ දිනන නාටකෙම ගමේ පංසලේ දිනන නාටකී සඳපන් ජෝවබීෂ්ක්‍මුඩ එහා ගියපු බේ ජනප්‍රිය වේනෝජෝ අබේ වික්‍රම බේ වේනෝ ජෝතිපාල අරිමිනිස්සු උපංගෙයිම වැනේ ඇයි එහිම උනේ එහෙම උනේ නිර්මාණ කරුවාට හැකියාවක් තිබුණාට අවස්ථාවක් හිමුනේ නැහැ මේ සමාජ සන්දර්භය තුළ සොකී නිර්මාණේ කරලියට ගැනීම සමාන වේලාවට වික්‍රම සිංහයන් ද යහා ගියපු සමාජ විද්‍යාත්මක දෘෂ්ටි කෝණයක් සමාජයේ පිළිබඳ විනාශ වීම සමාජයේ ඇති වෙච්ච සමාජ පරිණාමයන් තුල ඇති වෙච්ච සමාජ අර්බුදයන් දැකපු ඕනතරම් නිර්මාණකරුවන් ඉන්නේ නැහැ. අර උන් හැටියවක් අවස්ථාවක් තිබුණා නේ සමාජ මේ පැත්තේ ලාකුඩු ගාව ෂෙක කරගමු. හරිද? එතකොට මේ தত্ত্বය අද සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලාතියෙනවා. අද වෙනස් වෙනවා කියලා කියන්නේ එක ගායකාවක් ෆෝගේ කැමරාවක් දාලා ෆෝගේ තාක්ෂණය හරහා Green screen එකක් ඉස්සරහා පොඩි රංගන වේකුත් ගීතයක් කියනෝ අයියෝ සාමි කියල පැය හතරක් ඇතිකත මේකර එකක්ලක්සේ හැට හරි දහක් බල නොවිත රම්මනෙවෙේ දකු ඉන්දියාවේ තේකඩවල ප්‍රදහන ගීතය බවඩක් පත්වෙන හරි දකුම් ඉන්දියාවේ තේකඩවල ප්‍රධාන ගීතයක් බවඩක් පත් පැෑ හතරක් ඇතුළතු පැ ඔگی ඊටමත් අඳුන කාලයක් තුල වැඩිම ප්‍රමාණයක් වයිරල් වෙච්ච ගීතෙම මොකක්ද කියලා දන්නේ. මොකක් කියලා දන්නේ? සාමාන්‍ය මගේ ତර්කය වෙනස් වෙන්න දීලා තියන නූතන ගීත කලාවත් එක්ක. උගුලෝ ගන්න විදිහට ලෝකේ ඊටමත් අඳු කාලයක් ලෝකුලා වැඩිම වයිරල් වෙච්ච ගීතෙම කාඩර්ියාදාසන් තියනවා කාඩරියදක් තියනද දැන් මේ Facebook ඉන්නේ YouTube ඉන්නේ කරන්නේ WhatsApp ඉන්නේ මම විතරද දැන් මෙතන කාඩවත් මෙතන කාඩවත් නැද්ද account එකක් e ஏම man Facebook මැනිගේ මගේ හිත මැනිගේ මගේ හිත හරි එම කීලා හිතමු. තව වෙන කී දෙයක්. මම දැන පළවෙනි දවස තුල මට මතක විදියට මට ওই සංඛ්‍යාලේඛන සීඩ සියක් මම නිවරදී කියලා මගේ මතකය සීඩ සියක් මම මට ඒක තව ඉදිරියට කියාවක් නැහැ. නමුත් ආරම්භ يعني ගීතයේ ඉද දක්වා දවස තුල කෝටි 11ක්. ඕ ආසන්න ගානක් hari code yakoo ey wage aasanna gaana apala hari raman kiya deken mata kenai wediyenma viral wecha geete tama gannam style kiyena ara koriyaanu dapunu koriyaanu gaayakeya gi geete meka etterama me geete yatharthaye gatuththhe meka deddi vidiyata amerikaanu naw liberal vaadeeta deddi lesa paharana me geete arthay iraka de hitapu තොර මේ ගීතයේ තියෙන කෙතරම් සමාජ බලපෑමක් මේ ගීතය ගත්තද ගත්තද කියතොත් මේ ගීතයේ එහා ගියපු නර්ධන විඤ්ඤාණය විඤ්ඤාසයක් නිර්මාණය කරනවා මේ ගායකයා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා උඩරට නැටුම් කලාව නැටුම් දෙයිය දන්නේ නැහැ. දන්න විදිහට කියන්නේ උදාරයන් අර්ථන විලාසයන් බොහෝ විට සතුන් නමුකරණය කළ නිර්මාණෙවිච්ච දේවල් තියෙනවා. අම්මා වන්නම් දැන් අර මුලින්ම නෙතුම ඉගෙන ගන්නකොට අපිට උගන්වන්නේ 6-7 වසරදී මමත් අවුරුද්දක් විතර නෙතුම් කරා ඊපස්සේ නිස්ගඳයි කියලා නැක්ටා තමයි දෙව. මාංශ සහ නීල කියලා දෙන්නෙක් ඉතරම නු ස්කූලිට නෙතුම් චිත්‍ර කරන්න ගියා. අන්නේ පුරුන් කික්කු නැහැ දැන් අරන්න බුගා නැතුමුුත් නැහැ නමුත් අපිට මතකයි ග්‍රේඩ් 6 වලදී ওই හනුමාවන්නම මේ පටන් ගන්නවා ඒ ගන්දුනේ කුගේ ගමන් විලාශය සතුන්ගේ අංකය දැන් මෙතන මේ ගන්නම් ස්ටයිල් ගීතය සම්පූර්ණයෙන්ම අශේකුගේ ගමන් විලාශය තමයි නිරූපණය කරන්නේ මේක ඇමරිකානු යුනිවර්සිටිස් වල මේක ගෑන්නම් ස්ටයිල් කෙනෙක් ගෑන්නම් ස්ටයිල් කියලා වෙනමම නර්තන විඤ්ඤාසයක් ඔවුන්ගේ උපාධි මට්ටම දක්වාගෙන යෑමේදී ගීතේ වෛරත නැත්නම් ගීතේs සමත් වෙනවා. දකු කොරියානු ගායකයෙකුගේ ගීතයක් අවසානයේදී ජාත්‍යන්තර විශ්වවිද්‍යාලවල නර්තන විඤ්ඤාසයක් බවට පත් කරනවා. නිර්මාණ කරුවාට t ඉඩක් clear පරිචය and actions and goal project. raging forever, Obrigada velop wish a strong czant designed to start a pact Dartmouth asked Egolden thé ඔව් අපි ලෙවල් 1 වලදී ඉගෙන ගන්නකොට උගන්වන්නේ මැජික් ශිල්පියෙකු විදිහට. ඇත්තටම මිඩියස් මැජික් කාරයෙක්. ਉਹ કરે ਉਹ ඇමරිකාන් ජෝ තෝමසලා අයඩිස් යන්ත්‍රයක්. මේ විටාස්කෝප් යන්ත්‍රය ඔහුගේ අවශ්‍ය පරිදි ඔහු හදලා අර මැජික් පෙන්නවා කැමරාව අරගෙන බැරිද? එයා රා ජනප්‍රියතාවයක් අදාළතු උතාන්ත චිත්‍රපට කලාව ලෝකෙට දායාද කරනවා. ඒ අර්ථයෙන් ඔහුගේ මුල්ම නිර්මාණය තමයි 1901 නෙයි. 1901 දී සඳ මත ගමන The Trip to the Moon විනාඩි 14ක් පිළි දෙකක් දුරේ නූන චිත්‍රපටය. මේක net එකේ තියෙනවා search කරලා බලන්න. මේකේ තියෙන විද්‍යාඥ කණ්ඩායමක් සඳට ගිහිල්ලා එතනදී ග්‍රහණයට ලක් වෙලා නැවත පොළවට පෙන්ිනන දර්ශන. තරි ආය එක හරි ඉතමත් හිතන්නවත් බැරි කතන්දරයක්. මොකද ඊල් ලාම්ස් වල හදලා ගියේ 60 ගණන්, 69 විතර. film එක හදනේ 901. දැන් ඒක නිකන් සුමඟගෙන පිටල දිනවා. ආව ඉන්නවා විතරයි. අපි කටි තාම ආව හොයනවා. සාමදී එනිසා මොකට මතක තියාගන්නද? it to the moon nilmanekaraddi visala pasubim pramana yak sakili wu sakili warga black maria wenichitryagaru visala darshana nirmanay karanne ona una karanne una george meadyes habeyada adek mokak මගේ ගීතේ සම්පූර්ණයෙන්ම පසුබිම තියෙන්නේ අරාබිකාන්තරේ. දැන් මම සෙට් එක මාරගෙන රූගත කරන්න යනවා අරාබිකාන්තරේට. නේ. උගලන වතර කාලෙකදී වෙසක් කාඩ්ස් වර්ගයක් ආවා. කොල්ලයි ගල්ලයි මෙහෙම වැදගෙන ඉන්නවා. පසුබිමින් තියනවා. කොහෙද? නුවන් වැඩි මහසෑය. උපන්දාසික කරපු පවු නැතිව වරක් වැඳ කැලණිය ගිහදෝ මෙහෙම වැඩගෙන තියෙනවා අපි දෙකයි 50ක් දුලා ඒ දවසෙම හිටපු වෝල්ස් වෙන්නේ ආවන්ද එවැනි වෙසක් කාඩ් ගත්තා ඊපස්සේ මම හිතන්නේ උක කවුරු හරි චංගිකා මණ්ඩනායක කුමාර් කෙනෙක් ඉනි ගාලි. උග තහනංක. කෙලින්ම වැඳග වැඳිනවා. ඡායා රූපමය පසුබිමක් නිර්මාණය කරනවා ග්‍රැෆික් නිර්මාණයන් අතර දැන් අද කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මගේ ගීතයේ පසුබිම අරාබි සහරා සාන්තරේ දර්ශනයක් පුඩි වීන් ස්ක්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකක පාට මේ වීන් ස්ක්‍රීන් එකක් පාවිච්චි කරනවා ඊට පස්සේ අපි මේ මොකද කරන්නේ? මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරලා කැමරා දෙකක් විතර දාලා මේ ෂොට් එක එකද හමුන. එකල තනි ෂොට් එකක් විතර කතා ගන්න. ඒකත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එකක් තුළ ඉතමත් අඩු වියදමින් අපිට අත්දැකීම ලබා දීමේ හැකියාව දැන් ඔබට පේනවා සන්නිවේදන කුප්පිය කියලා මගේ පසුබිම වෙනම මගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන් එකක් යනවා. ඉතින් මම මේකට හොයන රෝල්ින් එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට මේකට වෙනත් මොනවා හරි දෙයක් දාන්න පුළුවන්. නේ? ඒ සන්නිවේදන කුප්පිය. එන ගන්න නෝ බොඩේ යන්නේ. මෙන්න මේ නිර්මාණකරුවාට තාක්ෂණයේ කෙතරම් සොකීයේ නිර්මාණකරණයේ පාසුකල්ල තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ උදාහරණ දෙන්න මේ ක්ලාස් ඕවරදී විසාහුදලමතරියා ගන්න. එක පැත්තකින් නිර්මාණකරුවාට අවශ්‍ය නිර්මාණාත්මක පරිසරය මේ නව තාක්ෂණීන් සහ නව ඔය අවකාශයේ නිර්මාණකරුවා විතරක් නෙවෙයි ආධර්මීය ವಿದ್ಯාර්ථීනි ලබා ගන්න. නේ YouTube නාලිකාවට ලොග් වෙලා ගන්න. YouTube නාලිකාවකට ලොග් වෙලා අපි එහෙනම්. පැරිගම් YouTube නාලිකාවකට ඔයගොල්ලෝ ලොග් වෙලාගන්නත් මේ YouTube නාලිකාවට හරිනේ ඔගොල්ලෝ දකිනවා සෞර්ද්‍යයට කෙතරම් අවස්ථාවක් ලබා දීලා තියෙනවද නිර්මාණයේ හා බද්ධ වීමේ? පැහැදිලිද? මේ වෙලාවේ ආපු ක්ෂේත්‍රඥයන් පිටට අර්ථ විවරණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි නිර්මාණයක් කරලා මේක හැබැයි මේ නිර්මාණේ කෙතරම් සුන්දර මේ දේ නේද? නී අනේ බුදු බලෙන් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් කීමණින් සුවෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලගේ අධිගය වගේම ඔයාලට සුභ nil mana bavada parikheda idak dinawada adinda adada ancheta idak dawadinawada simi rupawala tena rupamee gune gola tena alankara ne aakarshanee siri bavva mewwa me siyallama godanaga ganeeme hakiyawa ganna නිර්මාණයක් කියලා හිතන්නේම මේ ඉන්න. ඒකත් අපි නිර්මාණ හැකියි දෙකට අත්දින වෙන එකක් නෑ මම දන්නවා. දැනගන්න දෙන්නන්නේ කි බලන්නේ. ඒතරම් දුරට නිර්මාණයේ කෙනෙක් එක. කොහොමද මේ ඒ එක පැත්තකින් නිර්මාණ කරුවාට තමන්ගේ පරිජේතුද නැවත නැවත වඩා සාර්ථක නිර්මාණ බිහි කරන්න අර කියන ඉතා වැදගත්. වැඩිද නම්බරනේ මතින් පැත්තෙන් ගත්ත මේ නව මාධ්‍ය නව තාක්ෂණයේ gedaram නිර්මාණ ජීවිතේට දායකත්වයක් precheles �� airborne bissier ۱ ۓ ajud ۶ ۶ ۵ Além Same civilization ۚ ۶ ۣۚ ۜотр ۹ ۱ ۶ ۶ ۶ ۴ ۶ ۶ ۡ ост oben um, well. ۟ۖ ۶ ۶ ۲ ۖ ۸ ۶ Wel ۶ ۚ ۶ ۚۚۚ Ol ۚۧ consul ඒකට විෂුවල් කරනවා ඒකෙ විනික්ස් එක දානවා ඒක ලිරিক্স වෙනම තියෙනවා ඒක මොනවද අය අපි 갖ුත් එන ඒකේ වචන යන අපිට ගායන වෙන්න පුළුවන් එමත් තියෙනවා නේද කැරගෝ කැරක් කුන් කැරක් මොනවද කියවෙන්නේ නැහැනේ නේද අනේ මේව කිහිමුව තියෙනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ සබ් සංගීතයේ වෙනම යනවා ගීතේ පද යනවා අපිට විතරයි තියෙන්නේ නැත් පටගායක වෙනස්තාවලු තියෙනවා. মানে නිර්මාණශිකව නිර්මාණ කරගන්න வேண்டியවස්තාවක්. රසෙ මිදී ඉමපුලුල් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නව මාධ්‍ය කියන්නේ ග્રાහකේන්ද්‍රීය මාධ්‍යයන්. ඒ කියන්නේ ග્રાහකේන්ද්‍රීය මාධ්‍යයක් වුණාම තමා අද blog ගඩේ නිර්මාණකරුවෝ සෑයෙන්නේ සයිබර් අවකාශයේ තුල බිහි වෙන්නේ. ඔහුගල දැකලාදී නිගහසේ ඕනතරා සීමා වලලු කිසිම දේක බන්ධනයකින් තොරව නිර්මාණ හරෙකට ශෝකීය නිර්මාණය මිහිග리ම දැස ශෝකීය නිර්මාණ ඉනිදැක්පීමේ පරිචය ලබා දීලා තියෙනවා මේ නවමාන. මේ දවස් වල කවියක් කියනවා කොළඹීුවේ කවිය කියන කොට නේද? කවි කියනවා කොහොමද? දිලුන් ගෙඩිය දැක්කා ඇමරි ගෙඩිය වික්කා පසුව වට්ටක්කා වැලක එල්ලි තිබුණු දැක්කා දිලුන් ගෙඩිය නෑ දිලුන් ගෙඩිය විත් දිලුන් ගෙඩිය දැක්කා ඇමරි ගෙඩිය වික්කා පසුව වට්ටක්කා වැලක එල්ලි තිබුණු දැක්කා දැන් මොනවද මේ වැලක වට්ටක්කා එල්ලිලා දීමේ නිනේක මොකද්ද කියලා ඕක කියපුවාම කු එහෙනම් සිංපද ආකෘතිය අයින් කරපුවාම ඒක කුකවියෝ බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් කවිය කුකවිය යනවා. හැබැයි අද කෙතරම් දුරට නිදහස් ආරක කවි කාරේක. හරිද? සොකී ය කිසිදු වාරණයකින් තොරව සයිබර් අවකාශයේ තුරු උදාහරණ අද කම්පන දින කාලේ නන්දා මාල්නීගේ ඒ දවස්වල කම්පන තහනම් කරා. කම්පන තහනම් කරා. නගරම් චිත්‍රපටයේ තහනම් කරා එයාගේ ජීවිත කතාව කියලා වාරණය කළ කරා. අයින් කළාම දැන් මාගේ ඔය පිටා මු පුතාණෝගේ තාත්තා. නේ? කිසිදු චිත්‍රපටයක වಾಣිලා කරන්න බැහැ. ඒ ලංකාවේ තවමත් අක්ෂරය තහන. සිග්මන්ඩ් ෆොයිඩ්ගේ පොවිඩියානු විද්‍යාව ගැන කතා කරන මවසා පුතා පිරිමි දරුවා අතර තියෙන ලිංගික මේ බැඳීම ගැන හොය දක්වන මේ චිත්‍රපටය තහනවා. ඔය දැන් ඉන්න අධිදර නාමත්‍යරයාගේ තියෙන සුජාත ප්‍රශ්නයක් උද මේ චිත්‍රපටයේ තahananක. ප්‍රසිද්ධම උපාලක මණ්ඩලේ කියනවා වැඩි හිටියන්නේ මොනයි යට තේ මේක පෙන්වන්න කියලා. හැබැයි මේ මේ මොකද්ද? වේදිකා මේ يعني මොකද ප්‍රසිද්ධම උපාලක මණ්ඩල බලන තැනදී අමුතු අමාත්‍යවරයාට තියෙන බලතල මත අමාත්‍යවරයා මේ සදාචාර විරෝධී. ඒ කියන්නේ අම්මයි පුතයි මාතුම් පිළිබඳ දර්ශනයකින් තමයි මට මතකයේ තිබුණ විදිහට තහනන්නේ මට හරි ලස්සන කතාවක් දුනෝ මේ මේක ප්‍රසිද්ධිය කියන්නේ බන්නේ සමහර කියලාලු නෝව හයින් දාගෙන ඉඳා ඒතකොට මගේ ඊට අරි දෙයි කියන පොඩි ප්‍රශ්යක් ඇති වෙනවා ආයෝෂය ගැන යන්නේ ටාගියයි අපි කාලයක් රිසර්ච් එක විකඩෝ ડોක්ටර් දැන් අපොච්චර් මෙතන චාරිවර නැතිකොට සංකාවය අසබ්ධක වාචන සහ සබ්බිය මේ මුෂය මාధ్యම් පුරඟ වල එතනදී මුනි කොළඹ නගරයේම අපින් සුද්ධ අසබ්ධක වාචනේ කොට බර ඒක පොලිසිය අන් දෙන්න නැතුව කර සිංහල නිජිත්‍ය පටියක් දෙන්නද කියලා විද්‍යාසීය දීලා අක්ෂරීය ගන්න. ඒ කියන්නේ කියනින්ම අක්ෂරේ අපේ අද අක්ෂරය YouTube වල නැරඹීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිර්මාණවලට වාරණයක් දාන්න බෑ. ඊළඟට නිර්මාණයක් රසවිඳීමට යෑමේදී සෞදේයාර තියෙන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි කාලය අවකාශයේ මත නැගෙන ගැටලු. මට ඉන්දියානු ෆිල්ම් එකක් බලන්න විදිහක් නැහැ. මොකද ඉන්දියානු ෆිල්ම් එකක් මම තියෙන විද්‍යුත් මාධ්‍යය තුල භාවිතා කරනවා නම් ෆිල්ම් හෝල් එකද කියලා බලන්න වෙනවා. එහෙම නැත්තම් අපේ රීඩියක අපේ සෝරි අපේ ටීවී එකේ ඉන්දියානු channel එකක් හරින් වෙනතු චිත්‍රපට පෙන්වන channel එකක් ගන්නවා. අපි tangle search වලට විශ්වාස වෙලා චිත්‍රපටේ නම search කරන්න උත්තරය දෙනවා. ඒ චිත්‍රපටේ මම ඉන්නේ මට මලයාලම් තේරෙන්නේ නැහැ. මලයාලම් තේරෙන්නේ නැති වුණාට මම ඒක හෝ ඉංග්‍රීසි හෝ සබ්ටයිටල් ඔන් කරගත්තොත් එහෙම ඒකේ වර්ඩ් අවචිත්‍රපඩේ ධාවනේ වනාතර තුන යටි ගලෙන් දිවෙන. ඒ කියන්නේ නිර්මාණ එක පැත්තකින් සම්මුදේවාරේ જાති අතර මැ මේ නිර්මාණ සංසුතෙන් යහගියු නිර්මාණ බෞද්ධික සීමාවෙන්නේ යහගියු නිර්මාණ රස නිදීමේ කියාවක් තියෙනවා. හරිද? ඒ භාෂා විවරයේ තුල ජාදී antar तलेයට අවශ්‍ය නිර්මාණ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක හොඳම නිරුදර්ශනයයි iOS ആണ്. දෙමළ වලින් අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඊගේ සිංහල වචන ටික, ඊකේ දා ඉංග්‍රීසි වචන ටික, ඊකේ දා. බලන එක હિન્દીේ වචන ටික දාන්න. ඒ කියන්නේ භෞතික සීමාව අද බන්ධනයක් අතීතයේදී නිර්මාණ ਸਰවබෞද්ධික වෙන්නේ මිනිස් හැඟීම් මොනවා නිසා භාවිත කරන්නේ ලෝකේ වැඩිම භාෂා ප්‍රමාණය ආ භාෂා මං හිතන්නේ 64 කට වඩා පරිවර්තනයේ වෙච්ච තෙනිලාට් දම ඔෂි ලෝකේ වැඩිම භාෂා ප්‍රමාණයකට පරිවර්තන ජපන් කතාව ඉලංගෙඩ මැක්සින් ගෝගීගේ අම්මා වැනි නවකතාව. මොකද ඉලංගෙඩ භාෂා 40 ගානකට පරිවර්තනය කළා. හේතුව. ම්. ඉලංගෙඩ බර්ඩෝල් බස් රචනා කරපු, නිර්මාණේ කරපු කුණුවට ඒ කතාව සිංහලයට එම්බි ජයසේන පරිවර්තනය කළා අපිට පේන්න. මම අපේ සිංහල අපේ ඉගෙන කාලේ අපේ නිශ්චිත ගම්පියක්. එතන තමයි මම යටි අඳුර සෙන්ටර් මගේ මේ කුණාටේ කතාවේ පොතේ ගුරුවරයා මුල් දැනෙකදී කියන අපි මේක කොහවද්ද චීන ජනපදාව පිළිබියෙන්නේ මොකද නිර්මාණය සර්ව බෞමික වෙන්නේ මිනිස් භාවයන් මිනිස් හැඟීම් මිනිස් පොදුত্বයන් සකී නිර්මාණවල වස්තු විෂය කරගත්තු විතරයි එහෙම නැතුව සංස්කෘතික අනන්‍යතාවයන් නිර්මාණ පොදු විවහාරය කරගත්තු ඒක සංස්කෘතික තේරු අර්ථයේ තේරුමක් බවට පත් වෙනවා ඒකයි ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටය අපිට ගුණ ආරපෑවේ අපේ ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටයෙන් බලන්න බෑ කොරු දන්නේ ප්‍රසිද්ධියේ සමාජාහර කර ගැනීමක් දාන්න බෑ කොරු දන්නේ සංස්කෘතික විරෝධය හේතුව සංස්කෘතියේ තේරුම් යන්නේ නිර්මාණයක් රස යනකොට විද්ද පවතී විද්්‍යුත් මාධ්‍ය තුල සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය විවහාරයන් තුල අනිවාර්යෙන් නිර්මාණයේට බන්ධනයක් වෙයි නිර්මාණයේ දාවරණයක් වෙන නිර්මාණයේ සංස්කෘතික ප්‍රතිවිරෝධයක්. පැහැදිලිද? හැබැයි මේ සියලු සංස්කෘතික ප්‍රතිවිරෝධයන් අද නැති කරලා තියෙනවා මේ නව මාධ්‍ය නවා තාක්ෂණය. පැහැදිලිද? සංස්කෘතික පරාසයෙන් නැති කළා සර්ව අර බෞමික නිර්මාණයක් බවට පත් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකයි ඉන්දියාවේ සිංහල නුතේරණේ වුණු අර කොළවත් පිටපු නංගි කෙනෙක් කියන සින්දුව ජනප්‍රිය කරගන්නේ. දැන් අයෝ සාමි නම් ඕක ජනප්‍රිය වුණා කියන කියලා. නේ? අර මොකද්ද අර කගෙදෝ සින්දුවක් කියන එක පොදු දරුවා කියන සින්දුව ගත හොත් එමේක ඉන්දියාවේ උතුරම් වෛරල් වෙන්නේ. ඒක තමයි තවයි හේතු දෙනවා ඌ ඒක මෙහෙමයි. දැන් මම එතන ඊ කාර්යනාත් මතක තියාගන්න. නිර්මාණයක් කියන්නේ කදරුවනේ? නිර්මාණයක ඉතාම වැදගත්ම දේ සමාජ බලපෑම. නිර්මාණ කෙතරම් සමාජ බලපෑමක් කරනවා. ඒක ඉතමත් වැදගත් කාරණා. අපි ගන්නවා රුසියානු විප්ලවයේට පෙර සහ පසු රුසියානු සාහිත්‍යය. රුසියානු සාහිත්‍යය ගැතුණු මොකද සාහිත්‍ය ගැන එක්සෑම් එකේදී අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක්. වැදගත්ද? අපි අනිවාර්යයෙන්ම එන ප්‍රශ්න කියන්නේ විභාගයේදී සමායත අවුරුද්දකට විතර. වැදගත්ද? ඒක දන්නෝ දන්නේ නැති level 2 එකේ වැඩිම අනුමාන ප්‍රමාණයක් දුන්නේ මම. ඒක බලන්න තියුම්. වැදගත් මේකනේ සමාජ බොහෝ දුර බයි සබින් මොනලි ප්‍රසිද්ධයලාදින් ඒ විදිහට මේ සමහර ගුරුතුමෝ මන ආයේ තියෙනවා මේ චම්මින සර් කියන කෙනෙක් ඉන්නවා එයා අපි දීපු ප්‍රශ්න ටික එයාගේ පන්ති කරලා තියෙනවා ඒක ડિග්‍රාමන්ට් එක දැනගෙන අ පස්සේ පස්සපත්තරේ වෙනස් කරනවා ඊම කට්ටියක් ඉන්නවා සමහර කට්ටියලද දෙන හොඳම සම්නිවේදන අම්බරු සම්නිවේදන පිළිබඳව කියන්නේ මම නන්නේ. උදේම සම්නිවේදන පුහුණුව මෙච්චර ලියන්න විදිය නැහැ නේද? 30000 ගන්න හිටියේ පරිංසරි වෙන ඉන්නෙමු. ඉතුරු වෙන එක 10000 ගන්නම නැවත වෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මම දැතුගේ ගුරු බොහෝ සරහුන් ගාන නැහැ. නේද? කොමල වාස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හදිස් මේ කොල්ලයි බල්ලයි හැම එකම සම්නිවේදන උගන්නන්න බලන්න. කමන්නේ කුමාරි කමන්නේ බලලා නැටි මුණත් කමන්නේ මී ඔල්ල නනම් හැදයි මතක අල්ල ගන්නුනේ හැදෙන්නේ ඒගොල්ල දන්න මී අපි ලියන්නේ ඒ-මිනුසු දන්න උත්තරේ ඒ-මිනුසු උත්තරේ ලියවෙන්නත් මොන දේ අපිට ලකුන්නක් දෙන්නේ නැහැ අපි මේ ලියන්නේ ලංකාව නැමැති මුතු ඇටේ ලංකාව නැමැති පුණ්‍ය භූමියේ උත්තරීතරයේ ඊකිය ගන්න විශ්වවිද්‍යාලය. හරිද? මුලින් අවුරුදු හතරක් ඊටබු එකේ තව අවුරුදු තුනක් උගන්නපු වෙලේ විදිහට බය නැතුව කියන්නේ මම එහෙම කිව්ව එකේ කිව්වත් ගまん නෑ. තැනකට අදාගන්න කියන්නේ. මගේ නමම කියල කියන්නේ. සිසි ගැනීමක්. ඒ නිසා හරියට නිවැරදිව ඔවුන් danne මොකක්ම ඒ උත්තරය අපි nlm. හරි. රයිට්. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න මැක්සින් ගෝගිගේ කරන සමාජයේ පරිවර්තනයෙන් හමුවේ සාම්ප්‍රදායික කුල කාන්තාව නේද? කාන්තාව මුහුණ දෙන කී දාන්තය? ඒක කාල අවකාශය තුල ජපානයේ ඉනිසදම පුදු නිර්මාණ ලෝකේ ਸਰව බෞමික නිර්මාණයන් බවට පත් ගන්න විශ්වේදීම පුදු නිර්මාණ බවට පත් වෙනවා හැබැයි අද මේ ਸਰව බෞමික බව තියෙන සංස්කෘතික බාධක සම්පූර්ණ නිනේ මේ අත්‍ය ද ඇෆ්ගනිස්තාන් චිත්‍රපටයේ හරි ලස්සනට අර මහල්ලන් චූටි දරුවන්ම අමු තානතුරේ කියන්නේ මුගල් මත තමන්ගේ දියණිය තමන්ගේ දරුවන් අර නාකි සල්ලාලයන්ද විකුණන කේදාන්තය හරි ලස්සන මේ චිත්‍රපටයේ තුල කතාංගයක් විදිහට නිර්මාණය කළා තියෙනවා. හැබැයි මේ චිත්‍රපටේ බොහෝ දිනකට මේ චිත්‍රපටේ නැති අපේ වගේ සමාජයක ඒකකයන්තුළු ඔය කියන සංස්කෘතික අංග නැති නිසා. ඒක ඔය සායවලින් චිත්‍රපට ගත්තම ඒ කියන නිර්මාණශීලී පසුබිම ඒ කියන සමාජ බුද්ධ අපේ රටවලුනේ. ඒ නිසායි චිත්‍රපටේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හැබැයි අර සමෘද්ධියාට හැකියාවක් තියනවා නිර්මාණ කරුවාට හැකියාවක් තියනවා જાතියන්තර ගණේ නිර්මාණ රසවිදීමේ නිර්මාණ විචා නිර්මාණ විචාරය කිරීමට ඒ නිර්මාණ පිළිබඳ ස්වාබැලින් ඕනතරම් සර්ච් ඉන්ජින්ස් Google, Yahoo, Wikipedia වගේ සර්ච් ඉන්ජින් ගන්නම් ඕනතරම් ෆීල්ස් ගැන තියෙත් පිඩිසම් ඕනතරම් කේවන්න පුළුවා කතා කරන්න පුළුවා බලන්න පුළුවා ඒ සම්බන්ධ සංවාද ඒ සංවාදා දැනුමේ පරිචය මේ නිර්මාණ කම් වේමුදිදී ගුණාංග ටිකක් තියෙනවා මේ ගුණාංග කොම්නම් වා ගැනීම නව තාක්ෂණය නව මාධ්‍ය උපකාරීනේ පැහැදිලිද අද ෆිල්ම් අද අපි විශාල ප්‍රමාණේ කැමරා අරන් ගිහින් ලයිට් දරන් ගිහින් ෆිල්ම්ස් හදනනේ අද වෙනමම concept තියෙනවා මොබයිල් ෆෝන් ෆිල්ම් සිස්ටම් එක පැහැදිලිද චිත්‍රපටයක් මොබයිල් ෆෝන් එකකින් රූප ගත ගන්න ặcතට ආදී කිහිල්ලතියි. ඒ යථාර්ථවාදී නිර්මාණේ බොහෝ චිත්‍රපට මවා කියන දෙයට වඩා යථාර්ථවාදී සිනමා කෙටි චිත්‍රපට තමයි ලෝකෙ දවැන්ත ගණේ නිර්මාණ වලටපත් වෙලා. ප්‍රසස්ත ගණේ ප්‍රසස්තලනේ නිර්මාණ වලටපත් වෙලාතියි. ඒ ඊට ඊට උපකාරී මේ වගේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් එනිදු ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ සම්පූර්ණම එඩිටින්ග්ස් ඔෆ් යා ගැන සම්පූර්ණ ෆිල්ම් එක ඉස්සරගත්තම ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් ආයි ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් වෙනම ඉන්නවා කන්සෙප්ට් රයිටර් කෙනෙක් ඉන්නවා ස්ක්‍රිප්ට් රයිටර් කෙනෙක් වෙනම ඉන්නවා පුද්ගලයා කියන්නේ බහුවිධ ඥාන පරිජයා මේ මොබයිල් ෆෝන් ඇප්ස් ලබා දීලා දෙනවා නිර්මාණකරුවා ඊයරා සොකී යි ගැක්ෂ නිර්මාණකරුවෙකු බවටපත් වෙනවා. මම අර කිව්ව සර්ච් එන්ජින් වගේ දේවල් අර සර්ච් කළා. ඒ පිළිබඳව දැනුම උගුද්දී අවබෝධය ලබා ගන්න. ඒක සෞන්ද්‍යයත් ඒ විදිහට කරගන්නවා. නිර්මාණකරුවාත් ඒ විදිහට කරගන්නවා. ඒහら නිර්මාණ රසවාදී කියන ද ඉහළ මට්ටමකවඩ හදගිනියන. ඒ වගේම තමා ਵਿਚාරයි. ඔබේ නිර්මාණකරණයේදී තව වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉට කරන ਵਿਚාරක. විචාරකය ගැනත් එක්සෑම් එකකින් හොඳට දැනගන්න. හරිද? එතකොට මේ කාර්යභාරයේ තුල විචාරකයා හැමදෙස්සෙම ඒ જાදීන්තරගණයේ දීශියගණයේ વિચાર ಪರಿචයහරහා ඒ વિચાર ස්වභාවනීමේ વિચાર පිළිබඳ කතිකාවන් ඒ વિચારය පිළිබඳ හැදෑරීම හරහා නිර්මාණකරුවාට సౌ르දයට තමන්ගේ රසඥතාවය වැඩි දියුණු කරගන්න rasayanitave vistha mattama karigine yamete hakiyawak labena. Eka idigi nirman karanayenda athyawashya. Me meke meke mulin liyanuko liyana meke ithihasayen indala dipadaya. Nirman karanayen daakshane bala panawa kiyana eka maadhye bala panawa kiyana eka aithihasika siduwima. Eka adiy eethi wiccha deyak nemei. Adda meka wada prasastha wenawa. ආර ගණනනෝඩු වුණේ කියන ආධිකල්පිකා માનවේ යන උත්තරේ ඇත්තටම උත්තරේ උනා පිලිතුරු සමහරු ඒක හරියට. තාක්ෂණේ පිලිතුරු ටිකේ කායวกිකට දාම වංගර කතා කරේ නෑ. සාමාන්‍ය වෙන දේශනයකින් කතා කරන්නේ නෑ. ෆ්‍රී එකේ කතා කරා. එක හරි ලේසි. මටත් හරි ලේසි. ඕනම දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඇත්තනොත් ෆිසිකල් ක්ලාස්ස් ගිහින්නේ කියන වැඩ ගන්න තමයි. ඕනම කියන්න අද ගෝවාගේ විනෝදජනක විද්‍යාව තේරුම් ගන්න යනවා. 30000 තියෙනවා. මේ ඔන්ලයින් ට්‍රාන්ස් කරද්දී අපි යන්නේ නැහැ. ඉන්නේ කී දෙනෙක් කවුරුද අහන්න ඕනද කියලා. ඉස්සෙල්ලා නේද ආර්ධනීය පංශේ අපි යන ගමන් කියන්නේ මේ පංශේ ලැස්කු ස්පාඤ්ඤ ආදිම ඉඳලා ඊළා තියෙනවා නංගාද අන්දරදුපුගේ තන්තිරිවලේ ගුහා චිත්‍ර. ඊළා තියෙන දකලා ඒකට තාක්ෂණයේ බලපෑවේ නැද්ද? ඒකට තාක්ෂණයේ බලපෑවේ නැද්ද? ගුහා චිත්‍ර හදනකොට ඉකී නිර්මාණකරුවාට සොකී අධ්‍යක්ෂකම පරිකල්පණය අවිද්‍ය බලපෑවේ නෙද? ඌලගේ පැත්තදී කතා කරන්නේ නැති එකනේ. මේ අන්තිම කතාව මේ අය කතාවක් නැහැ. ඒ අන්තිම කතාව කියන්නේ ආය විභාගේ ආයෙම දෙපාර්තමේන්තුවට ලැයිස්තුෙන්නිකක්. ඒ කියන්නේ විභාගයක් කරන්න කවද්ද දීmathbb දන්නේ? අන්න ඉතනයි දියෙන්නේ පස්සේ. ඒක නැත්නම් දෙපාර්තමේන්තුවට කවද ආස්ථාวะදීmathbb දන්නේ කියන්න රටේ අවස්ථාව තියတယ် එතන ප්‍රශ්න හරි කමක් නැහැ අපි දන්නවා එතනදී කොහොම ගස්වල පොතු පට්ටා සත්තු ඇටකටු ඒ තාක්ෂණික විවරයන් භාවිතා කරලා එයාට අවශ්‍ය වුණා දැඩිමිල්ල ගද්දකින් පරිචයේ සමංගේ ඊළඟ පරම්පරාව වල දායාද කරන්න නේ ජොහන්ස් නව කතාව කරුවෝ තමන්ගේ නව කතා කිටි කතා ගද්දී උපදී පද්දේ සාහිත්‍ය අන මාධ්‍ය විවාරයක් විදිහට නිර්මාණය කරවඩ අවස්ථාවක් තාක්ෂණය ඊළඟට මාධ්‍ය විශේෂයෙන්ම මාධ්‍ය රූපවාහිනී මාධ්‍ය සිනමාව වැනි මාධ්‍ය විවාරයන් දීුණාන් පස්සේ සකල කලා අපි කලා වර්ග යන අතක් මේ සකල විද කලාවන් වඩාติ වුණා රූපවාණි වෙමිනීමත් එක වඩාත් දිනාටි කලාවක්. ඒ කියන්නේ මාධ්‍ය කලාවේ ඉමපුළු කරා. හැබැයි මේ නොදැවෙන ගමනක් දාන්නේ අද මේ social media වගේ නේද මම කඩරේ කියන්නේ බේදේ කඩරේ කියන බුලන් දෙකම විමාන නෙවී කොයිතරම් ග්‍රැෆික්ස් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් තියනවා දැන් එකක් එඩිට් කරන්න. හ්ම්. කරගන්න. හ්ම්. වීඩියෝ හදාගන්න ඕන තරම්. ඒ කියන්නේ අර අවශ්‍ය කරන මූලික සාක්ෂරතා ඥාණය නැත්නම් නිර්මාණයේ ඉතින් කියනවා අද්ධිකීන. නිර්මාණාත්මක ඥාණය මේ දේවල් උගන්වනවා ඕනතරම් ස්කරි කරන්න ගන්න YouTube එකේ ඕනතරම් videos කරන හැටි කියලා දෙනවා software කියන කොහොමද කරන්නේ කියලා දැන් බලන්නු ඔබේ නිර්මාණකරුවාට කියලා නිර්මාණ එලියක් ගන්න නිර්මාණ Taman ගේ නිර්මාණ කුජරම් නිර්මාණ සීලි පරිජ අවස්ථාවම සීල් කළා දීලා තියෙනවා මේ නිර්මාණ තුන. තමගේ නිර්මාණ පරිච්ඡය වැඩි කරනවා. පැහැදිලිද? ඒ සමාන වෙලාවට මම හිතනවා කෘතීම බුද්ධිය දැන් අපි දැනට අවුරු 2070 වෙනකොට. ඒකත් ওই පාර්ණේතුනේ වෙනකොට මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරන ලද කෘටීම බුද්ධිය සම්පූර්යෙන්න මිනිසා පරයා කටයෆෝ අන්න එතන දී දකනේ නිර්මාණ කරනය ඉියනවා අප ඉටකස නිර්මාණය කරන හඳ වවා ක ුද් වෙනවා කෘටේව බුද්ධිය පරයා මානක බුද්ිය ජය અને એકાત્મତක තියාගන්න දැන් අද වෙනකොට අපි ඒක දකිමු. ඒ කියන්නේ නිර්මාණ කරුවාට අවශ්‍ය නිර්මාණයට වඩා తాක්ෂණේට අවශ්‍ය නිර්මාණවලට අපි ලඟු වෙනවා. තේරුණද? ওইদিকে කිව්වනම් බොහෝ දාන දෙක වැඩිත් එක්ක ওইদিকে කරන්න පුළුවන්නා ඕගොල්ලන්ගේ ওই ප්‍රශ්නට උත්තර දෙලියන්න පුළුවා. ওই උත්තරේ දෙනකොට මුලින්ම තප්පරයක් දෙන්න ළමයි. multim施 Льдар හරි sorry. එතකොට උගල මේකේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියද්දි ඉස්ලාම නිරමාණයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණේ පැහැදිලි කරන්න. ඊපස්සේ නිර්මාණයේ ශීලීත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරන්න. ඊළඟට නිර්මාණයේ ශීලීත්වයයි තාක්ෂණයේ අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය ගැන කතා කරන්නේ. එතෙන්දී නිර්මාණයේ ශීලීත්වයයි තාක්ෂණයේ ගැන කතා කරද්දී මුලින්ම පැහැදිලි කරන්න මානව වංශකතාවේ ආරම්භයේ ඉඳලම මානවයාට සුඛ නිරාම ජීවිතය කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඊට සමාජ ප්‍රගමණයට, සමාජ පැවැත්මට අත්‍යවශ්‍යද යාම්. ඒකේ මානව විද්‍යාත්මක ප්‍රවේශයක් තියෙනවා, ජීව විද්‍යාත්මක සමාජ විද්‍යාත්මක ප්‍රවේශයක් තියෙනවා, අනිත් පැත්තෙන් తాංශනික විද්‍යාත්මක ඔය తాංශනික විද්‍යාත්මක ප්‍රවේශය තමයි අපි කතා කරන්නේ. හැබැයි මතක මානව සංගතීය පැවැත්මට නිර්මාණ ජීවිතය කියන එක දෙමින සමාජ ක්‍රියාදාමයක් විදිහට නිර්මාණය කියන එක සමාජගත වෙනකොට සමාජය තුළ ක්‍රියාවලිය ගොඩනැගෙන ඒකට ඉවහල් වෙන ප්‍රධාන සාධක දෙකක් විදිහට ජනමාන මාධ්‍ය සහ අනිපැතේ තාක්ෂණය අනාදිමත් කාලයක ඉගෙන මානව වර්ගයාගේ ආරම්භය ඒක පියවරෙන් කියන්නේ ආදිකල්පිත ගෝවා චිත්‍රවල ඉඳලා ඊට මාධ්‍ය බිහිවීම, sorry මේ බුද්ධිවාදී බිහිවීම ඊට පස්සේ සිනමාව ගුවන් විදුලිය චිත්‍රපටveni මාධ්‍ය හරහා කොහොමද තාක්ෂණයේ බලපෑවේ නිර්මාණ İliදෙකොත් ඒකෝ අද ඊට පස්සේ කියන්නේ නව මාධ්‍ය කියන්නේ තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ මොකද්ද මේකේ සමාජ භාවිතයේ කෙතරම්ද අද වෙනකොට මේ මොත වැදගත්ම සහ ලෝකයේ මිනිසුන් වැඩිපුරම භාවිතා මාධ්‍ය විවරයේ බවට මේ නව මාධ්‍ය නව තොර A කියන නව මාධ්‍ය, A කියන නව තාක්ෂණය කොහොමද නිර්මාණකරණයට නිර්මාණ නිර්මාණකරණයට බලපාන්නේ? එතනදී දෙංශයක් පෙදගස්සනවා. එකක් නිර්මාණකරුවාට සොකී නිර්මාණශීලීත්වය ගොඩනගා ගැනීමට නව තාක්ෂණය නව මාධ්‍ය ඉවහල් වෙනවා. ඒක ග්‍රාහකයාටත් බලපානවා, વિચારකයාටත් බලපානවා, සමස්ත සමාජයටත් බලපානවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් අර කාල අවකාශ පරි මේ කාලිස අවකාශයේ මතතු වෙන ගැටලු වලින් ඔබ්බට ගිහිල්ලා තමගේ නිර්මාණීය જાතියන්තරයේ සහ විශ්වයේම ගිනේ යමේ මාධ්‍යයක් ලෙස නව මාධ්‍ය නව සමාජ මාධ්‍ය ව්‍යවහාරයන් හේතු සාධක වෙලා තියෙනවා. මෙන්න අර මම මෙන්න උදාහරණයක් විදියට කියවන ලකුණු 15 කතර හරි එනම් ওই ଟିକେ තමයි කතා කරන්නේ. ওই ප්‍රශ්නික අදාළ. හරිද? ඉතින් ඕගොල්ලෝ දිගින් දිගටම මේ වගේ ඉගෙන ගන්න කැමති නම් හරිද? අපි පන්තියට එන්න පුළුවන්. අපි රුපියල් 4000ක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මුදලාලි ඉන්නේ. එකක් දෙනවා. උකට ඔය වගේ උත්තරේ ඇතුළත් වෙලා තියෙන. ඔය වගේ හරි ලස්සනට පොකල් කරගෙන අපි කතා කරනවා. අටල පඩන් අරගෙන නෑ 10 ගුණා දුණා විතර පස්ව භාග එක දවසකට කදාගල දවස් අතරින් මේ ගන්න බිමු ඉවර කරන නිසා කැමැති 640 42 63 එදමාගේ ඇඩ්මින් ඇඩ්මින් තුනේ නැත්නම් පාලක තුනේ ඇනිසි බලධාරණියේ ඈ හරහා සම්බන්ධ වෙන්න මම කරන්න මේක නෙමෙයි ඈ විසින් අනුව කටයුතු කිව්වු නිතරයි සා මාගේ වගකීම ඔබ විභාගේ සමත් වීම ඒ මම කියන්නේ හොඳ සම්නිවේදනයක බොහොමයි තැලිනේ මම හොඳයි කියන්නේ අපේ අත්‍යවහන සෙට් එකක් ඉන්නවා තවත් අදුවල වහන ඒ හින්දා හඳුනාගත්ත નિവരදී ගුරුවරේ ගියන්නේ නොමිලේ දෙනවා කියලා පැහැදිලිද? අ විශ්වකර්මියෝ වැඩ කරන බුරු ගහවට යන්න ඉපා please ඒකේ හේතුව එකදයක් ඔබ හරියට ඉගෙන ගත්තේ නැත්තම් ඕගොල්ලෝ සමාජයෙන් වෛර කරන්න පිළිසක් බවට පත් වෙනවා හැද දවසෙම ඔබේ දරුවන්ගේ අනාගතයට අ르ුදකාරිනේ. මේ දේවල් කියන දෙන්නේ ඊක පැත්තේ කිහි මට මේක ආර්ථික වාසියක් දෙනවා වගේම අනිත් පැත්තෙන් ඔබ નિවැරදි බුද්ධිමත් දූ දරුවෝ හෙට අපි මිය යන මොහොත වෙනකොට අපේ දරුවන්නේ යහපත් රටක්වත් තියෙන නේ ඒ නිසා ආයිබෝවන් මගේ වැඩි විනාඩි 10ක් දෙන්නම් ඕගොල්ලන්ගේ මොනහරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න මොනහරි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 මගේ කිසිම දෙයක් දරුවනේ මම ඇත්තටම يعني මේ සම දේවල් දැන් ඕගොල්ලන්ට කතා කරු දේවල් කිසිම මේ කවුරුත් කියලා දීපුවා නෙවෙයි. ඉතින් මම මගේ ස්වයං ඥාණයෙන් ලබාගත් දේවල්, හිතලා උපකල්පනය මේ එක পেපර් එකට කොහමද එක බීව එකට 3000ක් දාන්නයි අපු දකුඩක් අපි ඇඩ්මින් එක ආදාරගෙන ගන්න ගණන් මෙල වුණා. මොනෝනේ. හරි. උගල කාට හරි සල්ලි නැත්නම් අනේ කියන්නේ. කාගෙනුද ඇත්තම මුදල් ගෙවන්න බැරි නම් ඒක පර්සනල් කියන්නේ එක අර 5 මිනි සමාන විශ්විනුමට ඒක අනේ කියන්නුනේ. ඒක අනිවාර්යම කියන්නේ. දැන් කොඩි එකයි ස්විතාලෙන් ඉල්ලද ගන්න මේ පැකේජ් එකද බබා මේ wife hospital එකට ඇඩ්මිට් කරපුවාම හරි පර රජයේ හොල්කට ගියාම හරි දවස් අ දැන් මගේ සර් නේම් එක උඩ ගෙදර නම් මම ඊටට උඩගෙන බීදු ගෙදර නැත්නම් බේබි අඹු මූ කියලා තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ කවදා හරිදී තාත්තාගේ නමේ කැල්ලා කියලා පස්සේ නමක් දාගන්න. හරියද? ඉතින් ඔය ඉස්සර කාලේ ඉස්සර විශේෂ මොකද ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල නාගරික ප්‍රදේශවලත් ඔක තියෙනවා විශේෂයෙන් මධ්‍යම පාන්ති. සරලවම කියන එක ඒ කඩෑම. ඒ ගොල්ලන්නේ දරුවෙකු දුනාම සමාජය දරුවෝගේ ජානින් ද්‍රේ එළියට එන්නේ නැහැ. හොයන්න බෑ මේක ගෑනුද පිළිමුද කියලා. අන්න කුමුදු, දිමුතු උණු දෙවියරි ලැසන්නම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගෑනුත් නැ බින්න. දැන් අපේ උදාහරණයක් ගත්තොත් මම සේවය ස්ථානයේ කුමුදු කියලා ඉන්නවා වෙබින්නේ. ගෑන්. දිමුදු කියලා ඉන්නවා මගේ ස්කෝලේ ගමන් තිය හොදම යාළුවා වගේම දිමුදු කියලා මගේ ක්ලාස් එකේ මට හම්බුච්ච හොදම එයා දිමුදු හැබැයි ගෑන්. ඒසාව දිමුදු කුමුදු මේ වගේ නන්දියන් අර ගියා. ඉපොත්පත්යෙන් ගෑනුදු සහ පිරිවිද නෝණ කන්නේ. පස්සේ යනකොට ජනින්ද්‍රී লীලා වල පස්සේ නව කොට විනාශ කර ගන්නවා. පස්සේ ඉතින් කුල්ලාවෝ ගෙල්ල වෙනවා දෙපැත්තක නැතිවෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දෙපැත්තෙටම නැති වුන් කරන කුමුදුලා, දිමුතුලා ඉන්නවා අපේ ෆුක් බේ ෆේස්බුක් නිසා මේ වැඩ කරන්න එපා. please ටින්ට් එකක් එකක් දාපුවම ඒක තමන් සල්ලි දීලා අරගන්න ඒක කරන්න අනිත් එක තමා සල්ලි දීලා ආපු හැමලම නිజా පොකේස ජනමන් දැඩිසය රෝගාතුර වෙලා මරණසන්න වුණා. පැහැදිලිද? එතනදී මං දැක්කා මඩේ බුද්ධෝ දාලා තියනවා පන්ති කරන්නේ සල්ලි ගන්නවා කියලා විතරයි. දාලා තිබ්බින්දු කෙනෙක්, කෙනෙක් හරි බින්දුවාගෙන මට මතකයි. හැබැයි සත පහක් අපිට දීලා නැහැ. පැහැදිලිද? ඉතින් අපිව ණයවන්න නැත්තම් මොනෝසෙ කෙනෙක් යන්නේ ඇයි කිසි ගණලුකුත් නීතිමය ආකාරයේ කඩේදුරු කරනවා නිවාරණය. එනිසා, ඊවැඩ මිනුම් දෙන්න අපිට ගහන්න ඕනේ. එකක් නැති පියාගන්න. හරි, එන සතිය දිනාටම ජයහසතුට මොනාරි අහන්න දිනන අහන්න සෝරි. තව දවල් හැමදේම කිව්ව නෙවෙයි දින දෙක බොහෝ මේ බ්‍රහස්පති දින වී සෙනසුරාදා විසාවේ. ඒ යන කොහොමත් අපි ඉවර කරනට අත ගාලා. දැන් ලොකු කාලයක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ මම බලන් කරගන්නද? මම කිව්වා වගේ නෙවෙයි. මට නැව උගලේ උත්තරයන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා රසායන විද්‍යා විභාගෙට අනිවාර්ය නෝ. ඒ නිසා උගලේ උත්තරේ දැන් හදාගන්න රෙකෝඩින් එක දුන්නාට පස්සේ ඒක අහලා, දෙපාරක් විතර අහන්න. අහලා තමුණුත් හිතන්න. තමන්ගේ අදහසුත් ඒකට මුකුත් කියන්නේ නැහැ. සල්ලි දීලා ඩියුට් එකේ අරගෙන ඒක ෂෙයා කරන්න ඉපයි. ඒක සල්ලි නැත්තම් කෙලිම කියන්නේ සල්ලි නැන්නේ ඇරයි කියන දරුවෝ අපි උන කරන්නේ නේ. මොකද දරුවනේ මම ඉපදෙනකොට අර කවුද ආවම කරන් ආවේ නැහැ. ඔය කියන්නේ එක ගන්නේ කොහොමද? ප්‍රශ්න 10ක් තියෙන එක. ඒ ටියුට් එක අර අපේ නම්බර් එකද 071 640 42 63. 071 640 42 63 කතා කරන්න බැරි කතා කරගෙන ඉන්න ටෙක්ස්ට් එකක් ගන්නද මගේ ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියලා මුදල් ගැනීම කරා ඒ PDF එකයි ඒ ડોකියුමන්ට් එකයි දාइए ගන්න. හරි දැන් මම කියෙදිම මගේ නිදලාලි ධර්මයේ නම මොනවා නේ තව මොනා ගන්න දේන ලන ගන්න කොච්චර මොනාද ගන්න. එන්න ඒක මොකක්ද අර පැචාතෙන් পেපර් එකේ කියනවෙද මොකද්ද කියලා? කබ්බරය කියනම නාලි කියන එක ඇහින්නේ නැහැ කියලා. සර්. කාඩරි වී කියන්නේ ප්‍රශ්නය කියන්න පුළුවන්ද මෙතන කවුරු හරි? ඔකියන්නේ එනවා සර් සර් කච්චා කරන পেපර් එකේ නම්බර් එක කියනවා නේද අපි කලින්ම කියනවා මෙන්න මේ දවසේ 3යි 15 මේ දවසේ 3යි 25 කියේ දවස් දෙකයි දosur කරන්නේ එක পেපර් දවස් දෙකක් ඇති වන්ත උත්තරේදීින් අර බෙන්ටි දැන් මේ වගේ ඩියුට් එකක් තියෙන ඇතර මේ ඩියුට් එකේ තියෙනවා ඔගොල්ලන් මේ ඩියුට් එක දින ඔගොල්ලෝ print out එක ගන්න මේක උත්තරේ තියෙනවා මට කරන්න දෙන්නේ ඇතර මේ කෂේ උත්තරේ ඉන විදියයි ඉන්නේ මොනවදයි යන්න මොනවදයි කියන පාඩමේ පැහැදිලි කරගන්න උත්තරේ. ඔගොල්ලන් මෙහෙමයි තින් කැමති නම් ඊළඟට දැන් මම දන්නවනේ ඔගොල්ලන්ගේ හැටි තරහ වෙන්නේපා. භාගයේ ඇඩ්മിഷන් දාලා ඇඩ්മിഷන් එකක් ගත්තට පස්සේ තමයි විභාගයක් තියෙනවා කියලා මතක් වෙනවා. මම මුලින් යන්නේ ඒක මම කෙනෙක් සැල්ලී ගෙවලා ඊළඟ දවසේ එන්නේ. අද අපි යමු පැන්දුවේ වෙන මොකවත් නෙයි. අලුත් කඩේට chance එක දෙන්න නෑ. එහෙම පන්නන්න නෑ. කෙනෙක් කියනවා මට සබ් පළවෙනි දවසේ දේරුන්නේ නෑ. දෙවෙනි දවසේත් නෙමෙයි. අටවෙනි කෙනෙකුට මෙහෙම දවස් දෙක කිව්වට අපි එහෙම නැහැ. බැලිස් දාන්නේ නැහැ. කෙනෙකුගේ කිව්වොත් නැහැ මට තව දවසක් ඉන්නු නැහැ කියලා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි කතා කරන්නේ ඒක. සර් මේ කරණ නිर्देश කියලා කියන්නු නැහැ. sannivedane parana de paranida කියලා නැහැ. sannivedane 2006 ඉඳලම තිබ්bi ওই পেපර් එකම තමයි. ඒ කියන්නේ දෙනිම්කරණයයි ආචාරධර්ම පොරසයි දෙවෙනි පේපර් එකට නිර්මාණාත්මක සංවේදනයයි ਵਿਚාර සිද්ධාන්තයි නිර්මාණාත්මක සංවේදනයේ කිරිසරාන් දෙකීමේ ඇතුළු එක එකක් කිරිසරාන් වලට යනවා එතකොට ප්‍රශ්න හතක් තියෙන මේ අටක් තියෙනවා මේ හතක් තියෙනවා ඔය හතෙන් දෙක ਵਿਚාර සිද්ධාන්ත වලට යනවා ප්‍රශ්න පහක් නිර්මාණාත්මක සංවේදනයට –� MV彭 lui �نbrٹ ਸ الألامien Sahibui ི ག ཟ འོ ད ད ཇ ཟ ག ཏ Perfect vibrating Chyew семь Water to begin, ས ར ཅོ ར ཚུi ཏ ས ར བྡ�03 dla a acompanhant nos would to get a stimulation of your thing, we get a ඉනිසකට මම හිතනවා මුදල් දෙක මොලින් කෝවි කරන තමයි සංකෘතව ඔයා පොඩිතර කිව්වත් මම දන්නවා බොහෝ ළමයි දෙන්නේ තුන්දෙනෙක් හේතු වෙනවා 4000ක් සෙට් කරගන්නවා පීජීපේ ආවම ෂෙයා කරගන්නවා මෝ මාරු කරගන්න එක මේ BC වල සෙමිනරයක් තියෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා මේ අර මේ මෙයාට කතා කරන්නේ කවුද අපි මගේ දිසානායකට කතා කරන්නේ නිජේ රද්මසල් තමයි කරන්නේ. සෝම් උදයි කියන දේනවා. සර්, અતපෝර සමාජ විද්‍යාවට සර් සමාජ විද්‍යාවට අපි අනුෂමිස්ව කතා කරලා තියෙන මට ඇත්තම උනේ. පෞද්ගලික අසනෙට වෙච්ච නිසා මම කොහොම හරි කතා කරලා උගලන් සෙට් කරලා දෙන්නම්. ගෲප් එකට ඒ විස්තර දානවද කොළඹ ගැලම අයංගන ප්‍රදේශයේ ඉන්න දරුවෝ ඉන්නවනම් මම එනවා මේ මාසේ අන්තිම සතියේ සෙන්සෝරල් සායුවක මම යංගනෙදී ඉන්නවා කැමති කෙනෙකුට ඒ පන්තිය දෙන්න පුළුවන්. යාළුවෝ ඉන්නවනම් කියන්නේ ෆිසිකල් පන්ති වල මම මේ සැරේ ෆිසිකල් පන්ති හි විතරයි කරන්නේ. රත්පුරේ කට්ටියට ඔන්ලයින් ඉන්න ගාඩි ගැටලුවක් තියනවා නම් කතා කරලා අහන්න මොන කේ මේ විදිහට කියන්නේ ඒ කියන්නේ ආවම තාම දෙරේ මේ වගේ අරම වයන ඒ කියන්නේ ඒක විතරයි තියන්නේ. එකක් විතරක් තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි කවර් වෙන්නේ නැහැ. ඉතුරු 18 ක් ඔතනින් කරියයි. ඒකත් මේ අපේ අපේ ඊමානි මහා වචන කියන්නේ කියොත් පුළුවන්. මගේ වචන ඇත්තනම් මේ දැෂල පුර මොළි කුඩිය aulaක් තියනවා මේ අපේ රටවල් මුතෙන් දුකම බල්ල ගනගන්න නැ බල්ල දිවැටි ගුරු වැඩ නෙගන්නේ ගුරු වර්ග වැඩේ කරන්නේ. බල්ලා වැඩේ බු đua කරන්න ගියොත් වැඩේ බල්ලා කරන්න තු දුකවම් තිනවා. පොතුනි සති දෙකක්. අදයි. මම අට දිනකට වැඩියෙන් යුසෙඩි කතා කරලා හදලා දෙන්නම් නෑ. මින්ක්සන් දාගෙන නෑ. එයි කියලා ආවම පාසි කිව්වා අය, ආරණ ඇඩ්මිල්ලා කිව්වා අය. ඉගෙන ගන්න ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒ නේතු විශ්වවිද්‍යාලේ උගන්වන්නේ කියොත් එතන අවුලක් තියනවා. ඔන්න මේ සංඥානේ ජීව වෙලා ඉන්නේ. මමගේ උපාදී ඉස්සලා කරගෙන ඊට පස්සේ පේ ඉගෙන ගන්න. නේද විශ්වවිද්‍යාලය තුල මගෙත් එක්ක තරහයි. ඒකට හේතුව තමයි අන්තරය සහ අනිකුත් කාරණාත් එක්ක කතා කරමු ඕම් ශිෂ්‍යයෝ මම කියන්නේ දමෝපියංගෙන් කාලය ඉඳලා රටජාතිය හදන්න යන්නේ තාම. ඉස්සෙල්ලා රටජාදී හදන්න කලි තමන් හැදිර තමන් හම්බ කරගන්නවා. මොන දැන් අපි රට හැදුවර බලන්නේ. ඒ වෝා ඒ කායේ දිල්වන්නේ නැති බව අප तैयाරවම වල උතුරන්නට බෑන කියලා බයක් නැහැ. දැන් මම කියන්නේ මේක තමයි. පළවි ළුවත් කතරන් දෙරළ අපි ගැන තියෙන. ඒ නිසා හරි යමන් දැනගන්න බොහෝ දිනක ඉතින්ම තමන්ගේ අර තියෙන අගය නේද? අගයේ අවුරුදු තුනේම paper 18 මේකට කලින් පොදු වර්ග දෙකක් වුණා තමයි උපාදී හම්බෙන්නේ. එහෙම නැතුව පළවෙනි අවුරුදු දෙකhari දෙවෙනි අවුරුදු දෙකhari තුනේ අවුරුදු දෙකhari කියලා එහෙම නැහැ. මේ අවුරුදු වෙනම cancellation කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි කෙනෙකුට c 2ක් එක අවුරුද්දක ඌණ සාමාර්ථ දෙකක් තිය ගන්න බැහැ. ගන්න බැහැ. ඌණ දෙකක් එක විස එක අවුරුද්දක සසයි දෙක උදාහරණයක් විදිහට කෙනෙක් අයන්‍ය අවුරුද්ද 36යි දෙවෙනි අවුරුද්දෙන් 36යි තුන්වෙනි අවුරුද්දෙන් 84යි පිටු දෙකම රිපීට් නම් වාද්‍ය දෙන්නේ නැහැ උරු පාදියේ දීන්නේ කරන්නේ එකක් සමග සාංගියර පොදු අන්තරාගයේ දෙකක් වෙන්න. දෙවෙනි එක තමා අවුරුද්දකට සම්මාන 25ක් තියෙන. 100 එකකට වැඩි වුණාම 5ක් හම්බ වෙනවා. 5තර 5 එකක් peel වෙන්න පුරුවන් කියලා එකක් peel අර දෙක වෙන්න නම් c 1ක් තියෙන්න නම් ඉතුරු 18 එකකට නම් c 1ක් තියෙනවා d එකක් තියාගන්න නම් b එකක් තියෙනවා b 1ක් තියාගන්න නම් c මේ c 1ක්වත් c 1ක් තියාගන්නවා c 1ක්වත් තියෙන්නේ නැහැ b මේ d b 1ක්වත් තියෙන්නේ නැහැ ඉතුරු 18 එකකට ඒක audit එකයි peel වෙන්න помощ there is a denial around you. Sometimes it is recorded and that is naroc roster, a billay went up at aрут track where he was right or left and left. We have no situation in this case, these areas were my little problems. We found a hill in the ඉනේ දෙයක් කියවවම බලන්න කවුද මේ කියන්නේ මේ මීයට ඉන්නේ සුසුබම තියනodes ඒක තේරුමයි. කිව්වා තේන්නේ අපි අපේ post එකක් දාගොම සටහන් අවශ්‍යයි කතා කරන්න කියලා නම්බර් එක මේවා ගන්න කොහොමද කියලා අහන්න දෙයක් කියවන්නේ it is a thing. අනේ performing ඒ මිස් හද. මම කියන්නේ නිර්මලා පනිර්මලා කියලා සර්ච් කරන නෙට් එකේ එයාගේ 퍼ෆෝමන්ස් හොදයි. රෙකෝඩින් එක දාන්න. ඕගලගේ රූපේනම රෙකෝඩින් එක දාන්න. හරි එහෙනම් මම යන කාලේ උඩ ගියා. සීමු දිනාරේම ජයහා නතුඩ කැම්පි අපි හෙටත් පුළුවන් වුණොත් සංතියක් කරමු කොමාරික්නම් ෆ්‍රී අක්තව කරන්න දිනා. එහෙනම් ජයහා කොහොමරි කවන්න හැරි ගිදුරෙදි නිවිලා සැනසු පුර ගන්න ඒක තමයි සතුට. අනිවාර්යයෙන්ම කම්පුරේනවා නම් හොඳයි. පැහැදිලි කෙනෙකුට ආධිරාශ්ය ප්‍රශ්නයක් තියනවා නම් ඒක පැහැදිලි කියන්න. Taman asarana me asarana kama eka apita pawsa asiyenne kisi edma maninne paawa. මොකද අපි විතර පාඩම් කරන්නේ හරි වෙලියන්නේ ප්‍රායෝගික වෙන්නේ. පැහැදිලිද? තියරි පරණ හද්දා පරණ නෝට්ස් අරගෙන එව්වේ තියෙන උදාහරණ පොත් පිටින් කියන්නේ බා මොකද උතන ඒ බී දැනගෙන බලු bounded derivative භාවිතය වලින් පුක් කා මේ කාපුනේ. මම දන්නවා නේද කොට මම ගන්න මේකෙන් ගත්තේ කියලා. ඒ වගේ හරි එන ජයසතුට අයිඩොන්සිලි දෙනාටම ප්‍රශ්නාංක 0716640යි 421යි හැදුන මාගේ නම්බරයකට කතා කරන්නේ බැරි වණා මගේ නම්බරේ නම අර